Kymmenes päivä elokuuta. Kyllä tässä kelpaa pöllötellä sinivalkoisen taivaan alla. Yhteislistalaisia haetaan. Mitä pitäisi tulostella tässä elokuussa tuo yhteislista, että rupee kerää noita Ottaa nimeä. Ottava yhteyttä vapausseuturi niin Sovitaan tapaaminen. Kaupungilla ja Tai sitten, Mitenkä sattuu olemaan yhteistä tapahtuma-aikaa. Aha, täällä on hyppäajat, vähän hyppäilee tuo yhteisen niskaan. Mutta ollaan yhteyksissä. Ja ortaille, niin, täällä tarvitsee jälleen näitä koululaisia opastaa, ja että kuinka edetään Uuma-altaassa hyppimättä toista sen no niin, Kuidaan tää ensimmäinen koulupäivä ja koulusta tultu rypeä niin, ettei muisteta miten edetään, mutta eduskuntavaaleissa se on ehkä käytettävissä oikea asioilla. Ylös Ollaan nyt poikkeuksessa. Se on se on.